شف خطاط شف خطاط مو من قلبك المكتوب وانا شفوف شاعر بالرساله اهتم مثل النار بد ما مستقر وياك شف مو من قلبك المكتوب وانا شفوف شاعر بالرساله اهتم مثل النار بد ما مستقر وياك وانا المبيوك چالي اطلع من يا بابك يا البابك طب البابك يظل مسدود بكثر نادقها بابك ذل لك امتشتم لعابة حسد لعابة حسد جسم ترى طعنات ورقة طعن ورطانا بس ما أصب بندم بحياتك صرت الأول ما دريت بهاي اول كلمه اخذ حل قلت وجاني الخوف بس رجعته من لقيت الجندي خوفه يرجع يبدي يتقدم وما اعرف احب قلتلي وقلت لك ليش ما تعرف تحب شابيه تتعلم حرب عشتي على مودك ما اعرف احب قلتلي وقلت لك ليش ما تعرف تحب شابيه تتعلم حرب عشتي على مودك والخلوك اليوم ادعي رفعت ايدي وصاح واستسلم حرب عشت على والخذوك اليوم ادعي رفعت ايدي وصاح واستسلم وريداً ان الف ما ميزك من بعيد وجه تكون بوجه وبعينك اتوهم وجه تكون بوجه ودموع الملقة وبوسه راس ميت صارت الخلقه وجه كون بوجه ودموع بالملقى وبوسة راس ميت صارت الخنقه ومو الا بركب تاثار كون العبره بلاي جفت خنقك بحرقه وانا ساكت انا ساكت مثل فقره ويسبهم نجار وابد مو خوف سكته ومالهم خوقه قلت لك لا ترد قلت لك لا ترد انا ساكت مثل فقره ويسبهم نجار وابد مو خوف سكته ومالهم خوقه قلت لك لا ترد ما تلقى بس احزانه اللي بذاكرتها يرجع شو مو جاي سامر <تصفيق>